Teate, mul oleks hädasti teie abivaja. Mul on koolis üks isensest tore ja headahtlik poiss, aga temaga on kogu aeg mingisugune jama. Iga päev uus pahandus. Üks päev näiteks jootis oma koolivena täis, lasi ise jalga, jätis klassikaaslase üksi ja mis ta veel tegi varastas ta riided ära. Selline tüüp. Mul tekis mõte, et võiks tema koolielust raamatu kirjutada. Aga mitte niisama raamatu, vaid ikka korraliku bestselleri, mida kõik tahaksid lugeda. Ja mitte ainult praegu, vaid ka näiteks saja aasta pärast. Nii et kui teil on vähegi viitsimist, ehk aitate mind. Mina seda koolielu nii täpselt ei tunne, aga kui me koos mõtleksime ja kui te oma mõtted näiteks siia kommentaariumisse kirja paneksite, siis ehk saame hakkama. Võibolla saame isegi rikkaks raha oleks küll vaja. Seekordses videoopsi loengus alustame üheskoos koos bestselleri, ehk menuki, kirjutamist. Selleks tuleb esmalt mõelda, kuidas ülepea lugusid jutustatakse. Nagu eelmises loengus üeldud on inimene narratiivne olend, kes mõtleb lugusid välja ja jagab need teistega. Ka mõiste narratiiv tähendabki lihtsustatult lugu või jutustust. Millest lood koosnevad? Enamasti on lugudel algus, teemaarendus ja kokkuvõtte. See on selge. Võiksime kõigepealt paika panna, näiteks miljöö. See tähendab, et kus ja kunas need sündmused aset leiavad, mis sugune on ümbritsev aeg ja ruum. Võibolla olete ise praegu koolimajas ja võite ümberringi vaadata, mõelda, mis sugused näevad välja ruumid, kus to pätipois tegutsema hakkab. Ja võite muidugi ka kirjutada siia kommentaariumisse, siis paneme kõikide kirjeldused kokku ja ongi valmis. Mina mõtlesin, et võibolla ei hakkaks tänapäeva kooliga tegelema. Ehk paigutame poisi näiteks kusagile 19. sajandi lõpuharidussüsteemi. Selleks tuleb ilmselt otsida vanu fotosid ja lugeda kunagi see koolielukohta, milline see välja nägi, õpetajad annavad õpilastel peksa, panevad herneste pealt põlvitama või ma ei tea, midagi sellist. Kui miljöö ehk aegruumal valmis, võiks küsida, kes on tegelased. Kes on peategelane ja kas neid on mitu? Näiteks mõni tütarlaps, kerge armastuslugu või mõni selline tagasihoidlik klassikaaslane. Kes on kõrvaltegelased? Kui on koolielu, siis ilmselt õpetajad. Mõni võiks kindlasti olla vastik õpetaja, kes karjub ja peksab õpilasi. Mõni õpetaja võiks olla jällegi headahtlik ja toetav. Teised õpilased, samuti kõrvaltegelased. Mina soovitan mõelda mõne oma tuttava peale. Võtame ta nii prototüübiks, ehk siis inimeseks, kelle põhjal me tegelase loome või paneme paari tuttava omadused kokku ja saame ühe tugeva kõrvaltegelase. Veel võiks mõelda, kas on ka episoodilisi tegelasi, kes vahepeal ilmuvad, aga pole ülearu oluliselt. No, sellised võiks ikka natukene olla. Kui me räägime, meie pätipoisist tuleks kokku lepida, kas ta on sügav tegelane, kas ta on sisemiselt muutuv, kas ta areneb, kas tema sisemaailm on keerukas. Umbes nagu tõe ja õiguse Andres, kes alguses on väga mees, aga lõpus viskab lapsekodust välja ja peksab naist. Või on ta lamedegelane, ehk siis lihtne ja kogu aeg samasugune, nagu orubiaru naine. Selleks teeme lihtsa hääletuse. Vaadake, siin all on üks link ja seal saab hääletada, kas see pois on sügav või lamedegelane. Palun, hääletamine on alanud. Suur tänu kõigile hääletajatele. Millele veel võiks tegelaste puhul mõelda? Noh, nagu iga inimese puhul. Kus ta pärit on? Mis sugused nad välja näevad? Mis sugused on nende iseloomujooned? Miljöö on meil olemas. Tegelased paigas. Tavaliselt on lugudel ka konflikt või probleem. Mis see võiks olla? Näiteks tuleb joodikust naabrimehega kahasse kraavi kaevata. Või, veel parem mõte, lapsed armuvad, aga perekond on oma vahel tülis. Ühesõnaga mingisugune takistus, mille tegelane peab ületama. Aga selle peate küll teie välja mõtlema, minule tule midagi peha. Ma, ma ei tea, haridussüsteem piinab teismelisi või midagi sellist. Aga mis toimub üldse? Millest me kirjutame? Mis on põhimõtteliselt teemad? Seda peate jälle teie ütlema. Isenest on selle poisi puhul lugusid, millest võiks kirjutada. Näiteks ükskord saatis ta klassiöe uisutama kohta, kus jää oli väga õhuke ja plika kukus sisse, ilma ette eh, Siis Teine kord tuli kooli ja võttis selle no, eh, koera kodust kaasa. Võtis koera tundi kaasa. Ja kunagi, ja sellest tuli veel hiljem väga suur skandaal, võtis püstoli või revolvri, ma ei teenel eel vahet, ja lasi naabermaja akna katki. Selliseid mahlakaid lugusid võiksime siia lisada. Aga mitte ainult selle poisi kohta, võiksime ka teistele tegelastele mõelda. Ja kui juba koolielu, siis väike kaklus, näiteks naaberkooli poistega. Ühesõnaga, kui teil on ideid, palun, pange kerja. Lisaks lugudele võiksime mõelda, kes meile neid lugusid räägib. Kas see raamat on mina vormis, ehk mina jutustus, või tema vormis või hoopis meie vormis? Ühe sõnaga, kes on jutustaja? Kui on lugu, on alati ka jutustaja, kes meile seda lugu vahendab. Kas see jutustaja on kõike teadav? Ehk siis nagu mingi kõrvalseisem, kõrgem jõud, mis teab absoluutselt kõike, näeb kõikid inimeste sisse, teab isegi seda, mis edasi saab. Või on tegemist piiratud jutustajaga, kes näeb maailma näiteks mõne õpetaja või õpilase silme läbi. Või mis veel parem, võib-olla on vaatepunkte mitmeid, võib-olla vaatepunktid vahetuvad või esineb näiteks sisemonoloog. See tähendab, et vahendame seda, kuidas poiss mõtleb, aga teised tegelased ei tea seda, ei kuule seda. Tundub, et kondikava hakkab vaikselt paika loksuma. Nüüd peaksime küsima, kuidas need lood kokku panna. Lugudest üksi ei piisa. Nad peaksid olema oma vahel seotud. Iga detaili puhul tuleks küsida, kuidas see sobitub kompositsiooni ehk teosüleseitusse, kuidas eri osad oma vahel kokku põimida. Üks võte, mis on alati väga hea, on ajada tegevus ajaliselt segamini. No näiteks, kui ma alustasin sellest loost, kuidas meie poiss klassivenna võib võibolla teeme kuidagi nii, et see poiss on nii purjus, et ei mäleta midagi ja peategelena alles hiljem jutustab tagasi vaatavalt sellest, mis juhtus. Selle pärast eristataksegi süžeed ja faabulat. Faabula, ehk looaeg, on sündmused ajalises järjestuses. Süžee on aga jutustamise aeg, ehk siis mis suguses järjekorras meile neid vahendatakse. Kuidas on sündmused narratiivis paigutatud? Võime alustada üldse kusagilt täiesti keskelt, nagu latinageele sööldakse in medias res. No, kuidas näiteks alustada? Ma ei tea, võtame, mis no, Näiteks Jüri, velo, parem mingi Totra nime näiteks, Arno. Ja, kui Arno isaga koolimaja jõudis. No, umbes midagi sellist. Vaatame parem tagasi, millest oleme seda puhku rääkinud. Esiteks, narratiiv on lihtsustatult lugu või jutustus, millel on algus teemaarenduse lõpp. Teiseks, miljöö on jutustuse aeg ruum. Kolmandaks, jutustuses võivad olla peategelased, kõrvaltegelased ja episoodilised tegelased. Näiteks vargame mea Andres on peategelane, aga hundipalutiid kõrvaltegelane. Neljandaks, tegelastel võivad olla prototüübid, ehk nad võivad põhineda päris inimestel. Viendaks, tegelased võivad olla sügavad, ehk areneda teose jooksul või lamedad, ehk olla kogu aeg samasugused. Kuuendaks, Jutustuse puhul on oluline vaatepunkt, kas tegemist on näiteks mina, tema või meie vormis jutustusega, kas jutustaja on kõike teadev või piiratud, kas vaatepunktid vahetuvad. 7. Faabula on sündmused ajalises, kronoloogilises järjekorras, süžee on sündmused esitamise järjekorras. Oleme meelde tuletanud jutustuse olulised komponentid. Järgmised loengus vaatame lähemalt, kuidas neid proosateose analüüsimisel ja tõlgendamisel kasutada. Praegu jätan teid siia edasi kirjutama ja loodetavasti aitate meid sellel keerukal teekonnal, et valmis kirjutada Bestseller. Raha oleks küll vaja.